На Хмельниччині хочуть, аби Українська православна церква звільнила церкви-заповідника Кам'янець. Патріотизм у моді, які зображення на одязі найчастіше друкує одне з хмельницьких підприємств від початку повномасштабного російського вторгнення. Збирають кошти для ЗСУ, як хмельницькі артисти підтримують українських захисників. Хрестовоздвиженська дерев'яна церква, що розташована під стінами фортеці в Кам'янці Подільському, датується другою половиною XVIII століття. Свято-Миколаївська церква в Старому місті збудована в XIV столітті. Теперішнє приміщення, що збереглось до наших часів – вівтарна частина Великого храму. Дзвіниця окремо добудована у XVIII столітті. Обидва храми є пам'ятками національного значення, розповідає директор національного історико-архітектурного заповідника Кам'янець Василь Фенцур. За його словами, у 1991 році розпорядженням Хмельницького обласного виконкому храми передані в безоплатне користування Українській православній церкві Московського патріархату, з якою до цього часу укладали договори. В жовтні 22-го року в релігійних громад завершився термін додаткових угод безоплатного користування. Для того, щоб релігійна організація могла відповідно до чинного законодавства взяти церкву в оренду, вона має спочатку здати приміщення для оцінки майна та визначення суми орендної плати. зв'язку з тим, що другий закон про державне майно говорить, що це з 2019 року, що державне майно повинно використовуватися на платній основі, тобто орендне використання. Тому для того, щоби Ось, завершити ту процедуру і цей весь процес безоплатного використання, необхідно здати приміщення. Ми провели інвентаризацію, спідготовили відповідні акти приймання передачі. Настоятель Хрестовоздвиженської церкви отець Тарасій Тимків говорить, роз'яснень стосовно того, чому релігійна громада має здати приміщення, йому не надали. Про те, що закінчена угода, ми це знали. Про те, що має бути продовження угоди, нас повідомляли. Але в кінцевому результаті вийшло, що нас поставили до відома, що ми змушені підписати акт прийомку передачі і віддати храм назад в музей. От, ми, я посповідомив це общину. Община зібралася, була зустріч з фенсором з представниками НІАЗа. Вони пояснювали общині, що така процедура необхідна. На що прихожани запиталися, якщо так, якщо для підписання договорів, які вже з моменту з 91-го року це було вже шість договорів, підписав підписувалися, то ні одного разу ніхто не забирав, скажімо, з храма ні ікони, ні або службову літературу. Зараз під час Великого посту, говорить священник, покинути храм і знайти приміщення для щотижневих богослужінь ні він, ні прихожани не готові. Але орендну плату за користування храмом платити погоджуються. Якщо немає держави, звідти брати гроші, звичайно, що ми будемо платити, тому що община любить храм і для неї храм цінний не тільки як споруда, а саме місце, де відбувається богослужіння. Отець Тарасій показує лист про судовий позов від Національного історико-архітектурного заповідника Кам'янець на примусове звільнення приміщення. Настоятель Свято-Миколаївської церкви отець Олексій Вересюк телефоном розповів, отримав такий же лист, але коментувати ситуацію до рішення суду не буде. За словами директора заповідника Василя Фенцура, після того, як приміщення здадуть, його передадуть у фонд Держмайна, який при Матиме заяву про оренду, начальниця регіонального відділення Наталія Андрушко говорить, практики здачі в оренду культових споруд у фонді ще не було. Зараз це питання вивчають. Все починається з заяви. Заяву пишуть будь-яка юридична та фізична особа. Це не значить, що це має бути релігійна організація. Коли до нас приходить заява, ми цю заяву з документами надсилаємо балансу утримучок. Балансу утримувач каже Наталія Андрушко, має погоджувати оренду храмів із Міністерством культури та укладати з орендарем охоронний договір стосовно цільового використання. Але фонд Держмайна може відмовити в заяві на оренду релігійній організації, що пов'язана з країною-агресором. Діана Колесник, Віктор Кривий, Юрій Чорний. Суспільне новини, Хмельниччина. Оператор цифрового друку Андрій Аксюзов розповів, готує біле полотно для нанесення зображення. Розгладжує нерівності і обирає малюнок. За кілька хвилин на футболці з'являється марка з російським воєнним кораблем. Процес називається ДТГ або прямий цифровий друк. Його суть у тому, що принтер друкує на футболку приблизно так, як на звичайний папір. Тобто береться футболка, викладається на стіл, який заїжджає в принтер, і принтер друкує саме на футболку. Після нанесення зображення, розповів Андрій Аксюзов, висушує фарбу під термопресом і дає остигнути. За словами оператора цифрового друку, за день він може зробити близько сотні таких футболок. Говорить, які малюнки мають найбільший попит. «Від початку повномасштабного, звичайно, лідируючі позиції займає саме патріотичні принти. От, зараз, може, трошечки згасає, але загалом достатньо великі об'єми саме патріотичних принтів. Пес-патрон, ну, напевно, для діточок на початку дуже багато було, ну і зараз іде» разом із патріотичними зображеннями, каже Андрій Аксюзов, популярними є і написи. Крилата фраза Доброго вечора, ми з України, яка дуже розійшлася так само багато у різних інтерпретаціях або просто текст або текст з малюнком. Зображення і написи, за словами Андрія Аксюзова, наносять не лише на одяг, а також на головні убори, сумки та чашки. Директор підприємства з пошиття та друку на текстилі і кераміці Станіслав Кривулянський розповідає, як розпочинав прикрашати одяг друкованими зображеннями. Ми привезли з Європи перший в Україну великий принтер, який друкує на футболках. Ми майже перші, хто почав цю технологію в Україні. А далі воно все розвивалося і потім патріотизм дуже збільшився і принти самі собі створилися. За словами Станіслава Кривулянського, підприємство, яке нині працює в обласному центрі, переїхало сюди зі столиці рік тому. Це підприємство було створено ще в далекому 2011 році, в маленькому містечку Донецької області. В 2014 році ми переїхали до Києва, Ми дважди переселенці, дважди вивозили підприємство під час воєнних дій. За словами виконувачки обов'язків начальника управління економіки Хмельницької міської ради Наталії Сахарової, деякі підприємства, які переїхали до Хмельницької тергромади через повномасштабне російське вторгнення, повернулися на деокуповані території України. Інші залишаються тут. Зараз ми маємо дуже багато підприємств з Маріуполя. Лишились підприємства з Харкова, залишився завод з Донецької області. Переважно це підприємства, якщо зі Сходу, то це важка промисловість. І легковіки У нас є також. За словами Станіслава Кривулянського, працювати в Хмельницькому він із командою планує і надалі. Ярослав Антошевський, Юрій Чорний. Суспільне новини. Хмельницький.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 в чаті, ну, вона там, ну,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 ніби сна, але земляна вкруг, снігами вкрита. На сцені Хмельницького міського будинку культури Хмельницький академічний муніципальний естрадно-духовий оркестр. Співає соліст Павло Дасюк. На кожен концерт намагаємось підготувати нові твори, нові композиції для того, щоб нашим слухачам було цікаво. Буде один двір, Мозгового на щастя на долю це твір, буквально який ми нещодавно взяли в свій репертуар. Каже, у концертній програмі, яку готують на підтримку ЗСУ, заплановані і нові номери. Представлять пісні як весняні, так і патріотичні, розповідає ще одна виконавиця – солістка оркестру Марина Українець. Марина це будуть і веселі, весняні пісні, і класична музика – це Микола Мозгового, нашого земляка, моя найулюбленіша пісня, «Грай музику моя». Саме ці пісні відгукуються глибоко у серці кожної людини тому що це про життя. Весняні пісні більше дають нам надії, якогось тепла, що нарешті вже ми зможемо жити так, як ми колись жили. Ну, а патріотичні пісні дадуть людям піднесення духу і впевненість в тому, що ми обов'язково переможемо. Марина Українець каже, це не перша акція, яку проводить оркестр. Ті акції проводяться не за останній рік. Всі дев'ять років війни наш оркестр приймає участь і сам організовує благодійні концерти на підтримку чи то Збройних сил України, чи хворих дітей. полі скриньки, хто буде мати бажання підтримати наші збройні сили, може пожертвувати свої буде, кошти". Благодійний концерт «Нескоро на весна Хмельницького академічного муніципального естрадно-духового оркестру на підтримку ЗСУ» відбудеться 4 квітня о 18-й годині в обласній Хмельницькій філармонії. Вхід вільний. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.